Фельдшерка Галина Сімчук працює у Почаївській бригаді швидкої допомоги. Жінка оглядає автомобіль, який їм виділили. «Там наушники, ЕКГ, вже в ньому встановлена така програма, що якщо ми знаходимося на виклику і потрібно кардіологію відправити ЕКГ, там вже влаштовано все. Просто нажимаємо кнопку і в будь-який момент, в будь-якій точці з нами зв'язується лікар і консультує подальші наші дії. Тут знаходяться шини, кисневі балони. Степан Семеген – водій швидкої допомоги. Приїхав отримати автомобіль з Бережан. Чоловік каже, нова швидка їм потрібна, бо попередня машина не всюди могла проїхати. Буквально недавно ми були на одному виклику, щоб була епілепсія судомі і на такий горб треба було йти вночі, другу годину ночі. Треба було хворобу забирати, ну і ми не могли доїхати. У нас горбиста місцевість, у нас практично вбережана відсюди, ми в ямі знаходимося і всюди всі вулиці практично знаходяться по, по горбах, тому нам дуже важко без такої машини. Ця машина повна природна, то нам Якраз вона потрібна. Ганна Милух приїхала з Гримайлова. Жінка каже, працює фельдшером 40 років. Розповідає, машина, якою раніше їздили на виклики, часто ламалася. На нове авто чекали рік. Половину дороги доїхали, а половину дороги приїжджав трактор і нас тягнув то машиною. Така у нас дільниця дуже важка, бездоріжжя. Ну, але працювали, працювали. Випадки були різні і і умирали хворі були, але ми, правда, встигали, що саме важне, що нам в машині ні один пацієнт в нашій машині не помер». Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Михайло Джус каже, один автомобіль коштує понад 2 мільйони гривень. Він розповів, як обирали станції швидкої допомоги, яким передадуть машини. «В першу чергу, бережани, які мають гірську місцевість, «Коропець від Дністра, Золотий потік від Дністра, Мельниця в від Дністра, тобто там є дуже погані дороги і ми мусили дати повноприводні машини. Решта машин вже йшла там, де була 100% зношеність». От я, я, прикладу, наводив Грималів. Грималів це машина повністю розвалювалася. Нам потрібно, ще, щоб ми замінили повністю всі машини, ще 14 нових машин. Леся Придоус, Марта Журавель, новини на Суспільному. Тернопіль.